ચલો મારો હા ભલો ને તું નું દા નારાજ મા પારાજ હા <t> લો હા બોલો દીદી jo ke re ramda mirde ka ni jo awaaz maro evo ha bolo ri ri મારા હિંદી વા ની વાર છોડે જેની મારા ઇન્દવા બેનો ઘોડો આલ્યો ઓર લાખલવેરા માં પીર ઘોડી લાખલવેરા માં ઓર લાખલવેરા માં પીર ઘોડી લાખલવેરા માં ઓર ભોળ નો હોય તો ભોળ નો હોઈ નું તો ભોળ નો યો હાથ આપે તીલ રામ રામ રામ તમારો યો વાલ્યા દીવા સુદામા દેવાપી મારો યોનો ઓહો મારો યોનો આહર મારો યોનો યોનો મારો સુજા રણજાના રણજાના વાણિયા ની વારે જાય વાણિયા ની ભાઈ નો ફુકાર સાંભળી મારો ઠાકર મારો તમારો રામો પીરી એની વારે જાય વાણિયા ને કરે છે લુટા ને દડ કરાય જગતના જોગની માલ પર સોર ઉતારના થાય જગતના જોગની માલ પર બધાયના સોર ખવાય પણ મારા પાલાવાળા તને હિનોવા પેનું સોર કો ખવાય સરકાર યો ભાગ્ય ભાગ્ય સોરડા યો ભાગ્ય ભાગ્ય સોરડા કેતલે જા એ વાન્યાનો માલ તુજ કા ડાડા ખાસ માનો યો yo guy do you want yo guy do want yo guy do yo guy do want yo guy do want poli rakhte मारो जलो हारे मारो जलो जो मारो सुजा रंगला रा रघुजना रा रघुजना रा रघुजना रा जय जमा कोण रे सणावे तिरने ये निदा પિલા પીલાું જગ માગ જગ માગ થાડા જગમગ જગ માગ થાતી ગુફા ખ ખ ખ દો તમે દયાનંદા સદમગભતા માની જીવડા તુજો हमिवादाय होवासी माली जाएंगे निगता दे जाए અધિની નહો